Nu ska vi gå över och uh, lyssna på en presentation som heter XYZT, immersiva landskap. Lekfullt och interaktivt för hela familjen. Det här var en familjeutställning som, som visades på Värmlands museum i somras. Uh, en utställning i gränslandet mellan bildkonst och performance art. Uh, det är Karin Åberg i värn som är utställningschef vid världlands museum som kommer att presentera det här bidragit. Varsågod, Karin. Tack så mycket, tror att få vara inbjuden till detta. Och få prata om den utställningsprojekt som vi visade i somras. Jag är docent chef för utställningar och pedagogik på Värmlands museum. Och det är liksom Västernorrlands museum, ett länsmuseum. Och vi har eh, som fokus för våra utställningar så har vi konst, kulturhistoria och eh, dokumentärfoto. Så det är liksom grunden i den utåtriktade tillfälliga utställningsverksamheten. Eh, sen eh, genomgick vi för några år sedan en eh, renovering av våra byggnader. Och tillsammans med detta så gjorde vi eh, förstås också nya basutställningar. Då kan vi säga att vi snäppade upp ett steg när det gäller fokus på barn och ungdom, och sen dess så har vi en lekutställning i huset som heter Sandbergs sagovärld, som framförallt riktar sig till eh, yngre barn, Men vi har också en basutställning som heter Framtidslabbet som handlar om våra hållbara, hållbarhet och våra utmaningar i den som mer är tänkt för de yngre eh, äldre målgrupperna, alltså när det gäller eh, tonåringar och eh, ungdomar. Eh, vi började det här projektet för eh, så, så där eh, två år sedan, eh, dels med en inriktning generellt över året för att lyfta eh, ett barnfokus och göra större satsningar och det här är en del det kan man säga. Sen ger vi så paddle det lite förskjutningar och så vidare. Men Exist, som vi kallar den för, Exist t utställningen Och den utställning som vi har just nu med Stina-Versen är ett utslag av den här uh, fokuset. Uh, som ju också hänger ihop förstås med uh, att fn konversionen blev lagstadgad och så vidare. ska vi se om jag kan dela lite uh, skärm här. Vad ska vi ha. Så där, nu ser ni min powerpoint. Exist Abstract Landscape, det är då en färdig utställning kan man säga som vi har tagit hit. Och vi har, det kommer faktiskt inte från ett museum utan det kommer från ett kompani som arbetar i gränslandet mellan eh, konst, interaktivitet, digital teknik och dans. Och de är baserade i Lyon och heter Adrien M. eller Claire B. Adrien Modon och Claire Babin heter de egentligen. Eh, som har gjort då den här eh, konstinstallationen kan man säga, som består av flera enskilda eh, verk. Eh, ja, så där ser det ut när man kom till Vemlands sommar med en bild ifrån Exist, den sidan och vår andra stora utställning, just då, Artikeln 1. Ehm. Utställningen i sig består av nio olika installationer, eh, som man interagerar på olika sätt. Och vad gör då det här till en familje- och barnföreställning? Egentligen så passar det ju för för alla åldrar. Det är lite grann som Stina Vichén säger, att om man gör en utställning för barn så måste man göra det inom vuxna också. Men eh, jag skulle vilja påstå det, att det fanns en större förståelse eller hur man ska säga, hos eh, barnen. Alltså, de gick ju igång i det här landskapet på en gång och eh, de vuxna är liksom med med hemliga olika slag och hade svårare att komma loss i utställningsrummet. Städningen pågick från 6 mars fram till 29 augusti, eh, pandemin hade ju sina käppar i hjulet för oss, vi kunde inte för förrän 17 maj så att den stod färdig och väntade på publik eh, i flera månader, eh, under den tiden så lyckas vi ändå genomföra några samarbeten med eh, skolor här i Karlstad Eh, bland annat i Sönsta gymnasium, så vi strax ska få se deras resultat av sitt arbete den här. Eh, Men det här eh, komparet, som sagt, har, de har hållit på i eh, sedan 2011, när de grundades. Och de har då sin dan, grund i dans, akrobatik, i visuell kommunikation och digital teknik. Och man har också då utvecklat sina egna digitala verktyg som man använder sig av i sin konst. Um, de har inte visats tidigare någon gång i Sverige, de har uppträtt någon gång på en teaterfestival, men man har turnerat alltså mycket både i Nordamerika och i Europa och väldigt ofta och i teater- och dansfestivalsammanhang. Man hade också en stor utställning på någonting som heter Gate Helieric i Paris, eh, när vi började eh, dialogen med dem. Kanske någon av er som deltar har varit där, det är ju ett centrum för just ny... Eh, teknik, kan man säga, i Paris. Eh, när vi började dialogen så var det vi först väldigt uppbokade med denna eh, utställning och hade ganska fullbokat schema dessutom. Det ändes ju också en del under eh, tiden. Eh, jag tänkte att vi kanske skulle kunna visa den här filmen nu, som ju då är gjord av ett program på Sönsta gymnasiet där en av våra pedagoger hade ett projekt för dem och de besökte utställningen. och Sedan gjorde de egna danskoreografier och sedan filmade det i utställningen. Så resultatet av det kan vi kika på i filmen. Och då får jag lämna här, va? Ja, precis. Så ska vi se här. Jag var nu den där jag inte. När det är fortfarande i gång är. Ja, så. Så, tack så mycket. Ja. Eh, Sådär, den där filmen ger en ganska bra bild av hur det var att röra sig i det här rummet. Eh, det var ju väldigt... Eh, roligt att se hur betedde sig, så att säga, och som jag nämnde så var ju de unga och barnen var ju liksom full fart på, de tog sig an det här immateriella rummet med full kraft, medan de vuxna var lite mer återhållsamma i början. Eh, till skillnad från den förra presentationen som ju handlar om ett kunskapsinlärning samtidigt så har den här ju inte den formen av, av inlärning alls, utan det här är ju framförallt en rumslig upplever så att man utforskar egentligen eh, sina sinnen och intryck. Man rör sig med kroppen i den här digitala världarna kan man säga och det händer olika saker och man interagerar, påverkar de här på olika sätt. Eh, de beskriver själva den här utställningen så att, eh, att den eh, –undersöker förhållandet mellan publik, konst och digital teknik. Och man gör det genom de här fyra dimensionerna, ni vet, som beskriver en kroppsrörelse i rummet X, Y, Z, T– det –horisontella, vertikala och djupplanet och tid, eh, för att ta sig an det här poetiska landskapet. Viktigt för oss var också det här att det var interaktivt och att det var någonting som man kan göra tillsammans. Den här mobila, förändeliga världen kan man interagera med både en och flera, eller fyra stycken, upp till fem personer i en sån här installation, en hel familj alltså. Och som ni ser så är det ju verkligen ett, en ett, ett, ett konstinstallation på det sättet, det är ju helt abstraherat, helt svartvit hade lika grunda kunnat vara för, men det har varit konstnärans val att göra det helt svartvit och med de här linjära och elementet som ibland ravnar mer som man kan läsa någonting, ibland inte. Jag kommer ifrån en bakgrund med konst och med arkitektur och kanske för mig också var det, kändes det väldigt spännande att få se en sån här installation som ju faktiskt handlar om den rumsliga upplevelsen och hur vi tar in rummet på olika sätt med våra sinnen. Och att för att interagera i det här rummet så behöver man ju liksom ingen förkunskap. Man behöver inte vara flink med knappar eller med någon kontroll eller sådär, utan det är bara att man tar steg in i installationen så händer det grejer. Um. Här, alla installationer har ju, eller verken ska jag säga, har ju olika eh, namn. Och eh, vi hade en broschyr som också eh, akkompanerar det här för, mest för att vuxna egentligen, så de skulle känna sig lite mer hemma förstås. Eh, den här just heter Skiftande mål. Inte alla, men några av installationerna hade också då ljud till sig. Här får ni tänka er ett litet ljud som är mer som en bisvärm. Och här förvandlas ju personens rörelser till en man partiklar som svävar i luften och som man kan liksom fokusera och dra ihop eller man kan sprida ut dem. Så man rör sig och dansar kanske framför den här bilden. Den här är ju också en som appellerar till de visuella synintrycken och vad som händer. Det är egentligen bara, eh, ni såg det också med dansarna, eh, sträck på golvet, men vi uppfattar det som att det är vattendroppar som ramlar ner eller det är vågor som rör sig. Fem minuter till. Vad sa du? Fem minuter kvar. Ja, fem minuter kvar. <laughs> ja. En del av den här eh, bygger på gammal teaterkritik, som den här boxen med dubbla speglar, till exempel. Som man då andade för blåste in i. Den fick vi modifiera lite snugga då under pandemin och använda en gummiblåsa istället. Med bokstäver som flög runt i ett, ett, ett litet rum, så att säga. Den här kallas för en änga vektorer där det bildade nästan gång eller steg över ytan, bildades som ett slags mönster av strån som vajade i vinden. Det kan man i alla fall associera till. Jag hade kanske skulle haft det här. Det var ju också då en blandning av verk som var helt interaktiva, men en del som också var styrda så att det var som sekvenser med filmer, med händelser. Eh, som pågick och sen bryts av av eh, interaktiva delar, så att säga. Eh. Och vad är vitsen med det här då? Jag, jag själv säger själva, det var väldigt befriande på det sättet. Vad de ville uppmuntra till i det här investering så är det ju framförallt eh, lek, att le, lekfullhet, att prova, prova och testa och leka. Och det har jag eh, på de ängre absolut inget problem med de var väldigt uppskattat på det viset. Och efter ett tag så brukar de ju få med sig sina vuxna. Kanske framför allt framför det här som såg ut som en nästan som en, en skrattspegel, en digital skrattspegel kan man säga. Det tyckte ju, även de vuxna var ganska roligt, så det blev en slags öppnare till resten av verken. Men många visste det så här en stund, men gick ut och sen kom tillbaka och körde några andra, eller testade några andra grejer som de hade tänkt på, så att lek och reflektion är ju vad det här handlar om, eh, egentligen. Vad ska man säga här? Erfarenheten från det här eh, försöket som är ju ganska satt, stor satsning för oss att ta hit ett internationellt på det sättet. men det här med interaktiviteten var vi otroligt nöjda med och det eh, var någonting som alla egentligen kunde delta i. Det tilltalar också alla åldrar, unga som gamla tillsammans och det var också ett, en typ av eh, utställning som man inte förväntade sig riktigt att man skulle möta här på museet. Så har vi förstås några då eh, negativa sidor också, kanske framförallt det här med tekniken var inte alltid med oss. Det var, eh, även om de kom hit i Teltjeg och sätter upp det så var det ändå eh, känsligt. Vi hade en person nästan dedikerad halvtid för att fixa det, men det var ändå eh, problem. Eh. Det här rummet var då det här största, där man också kunde då få som en filmsekvens som man upplevde när man fanns in i det här rummet. Jag också säga något om kostnaden, för det kan vara lite intressant, alltså det kostar ungefär 200 000 i månaden att visa det här. Det är ju en att jobba med ett company som är van att turnera på det här sättet. De har liksom fasta avgifter, de vet vad som krävs, det var liksom ingen diskussion egentligen om vad som de skulle få på plats. En i runda slänga för den här eh, tidsperioden så landade det på ungefär 1,7 miljoner. Vi förlängde också utställningen eh, eftersom vi inte kunde öppna förrän i maj då så bestämde vi att förlänga den över eh, sommaren. Ja, del av de här interaktiva eh, verken bygde också förstås på beröring. Och så det kunde vi lösa under våra pandemibegränsningar med hastighet och så vidare. Ja. Nu håller jag med inom tiden va? Ja, helt perfekt. Du, en, en fråga där. Hur skulle det, hur länge, det här är ju en typ av vandringsutställning. då. Ni hade den under en period. Hur länge skulle den hålla att ha, ha kvar? Alltså skulle det funka och ha det permanent, tror du? Eller? Eh, ja, då skulle man då kräva... Eh, eh, det skulle krävas uppdatering av tekniken, tror jag. Det här är ett verk som har eh, sju år på nacken, tror jag det. Den har uppdaterats kontinuerligt. Men den behöver de här, tror jag, de här perioderna av, av uppdateringar för att eh, funka riktigt bra. Mm. Och det är klart, det kan man göra eh, på en turné, så att säga, så har man ju en, en mellanperiod där man kan uppdatera mm. Men det. Men egentligen så är det inga trångliga saker, det är bara det att saker och ting försvisas. Mm. Och just nu var det en ganska lagom period som ni hade den på plats. Ja, jag, jag tycker egentligen att det var det. Mm. Det blev ungefär fyra månader ungefär som det var öppen för publik och det är ju... ...det att vara de här i för vår publik. Mm. Jag, var ju det såg det? jag var ju själv där och besökte och det var ju väldigt... ...alltså, sinnligt. Mjuka rörelser där, det manade till, till, till rörelse. Mm. Ja, men det var ju precis det som var vitsen, att det var en annan typ av upplevelse som alla kunde, om man vågade kasta sig in i dem.